מה קורא רוני? עשינו פתוח סוליף. מצוין. מה נשמע? רגוע, רגוע כזה. כן. לא, לא אנחנו הלך. זה שתוקף אותנו. יפי תקשיב, עד שהכנסו אנשים, עד שאם ש, וכאשר, אנחנו נברבר קצת, אני ואתה, לא? כן, נכון, יש לי מה לספר אבל רגע, רגע, רגע, מה על מה היום? עליי ביום, על דרך לעצמאות כלכלית, היא מתחילה ביכולת לקבל החלטות, החלטות גולביות. לפתח את הזה של קבלת החלטות, אחרת... אבל זה עכשיו תתאשר את הסיפור הזה, הנחמד הזה, נביא סיפור מעולם המשעדנות, להתאשר אותו לעולם הנדלן. אז אני משפחתי חובבים... זה חובבים מסעדות, ובשבוע שעבר הזמנו מקום במסעדה שהיא עכשיו בארץ, היא נקראת OCD, זה של השף רז רב, וקבעו לנו מקום במסעדה ב-16 לאוגוסט. זה אומרת, בעוד חודשים. <laughs> תורף. מדובר בארוחת טעימות, שבעצם השאף מחליט מה, מה אוכלים. זה עשיבה שתיים. כן, אין איזשהו תפריט לבחירה. זה מה שהוא מחליט וזה מה שאוכלים. עכשיו, למה אני מספר זה? אני הולך לזה בכיף כי אני מאוד אוהב את הקטע הזה שבא בחור צעיר והוא פה, ונלחם על החלום שלו וישף עם הרבה יותר בעלי שם ממנו ומנוסים שלקח להם זמן ואני לא יודע אם הם הגיעו למקום שלו ויש דיבורים בין המבקרים שכבר החלו אצלו במסעדה מדברים שהוא בעל פוטנציאל מאוד משמעותי לקבל את הכוכב משלן הראשון כמסעדה בישראל, וסמים אותו, מתייחסים עליו בטופ העולמי היום. אגב תעשו גוגל, ו... תעשו, תכנסו, תכנסו באינסטגרם אפילו, תראו את התמונות שם, או למה? כי יש לו או אי סי די, כמו לכולם, אגב, יש את זה, אבל מה שאהבתי בו זה הקונספט, וזה שהוא לא פחד לקחת שום ריסק בתקופה של קורונה פתח בכל זאת את המסעדה והולך על זה עד הסוף זה ממש מאמין בעצמו ובמוצר שלו ופשוט הולך על זה זה יפה לראות הוא הולך עם שלו, יש משהו וזה, יותר יחום. וזה קבלת החלטות, לקח החלטה, הלך איתה לסוף, בלב תשולם. אז אני החלטתי להזמין מקום במסעדה, וזה לא מעניין אותי מה יהיה התוצאה, כי אני אוהב סיפורים כאלה. הנה מוטי רשם אי, אדי ורוני כחול לבן, ראית? אנחנו טיימנו. <laughs> מדינת ישראל, <laughs> דגל ישראל. זה צבע קרם. <laughs> זה צבע קרם. <laughs> כן. כן, הטלטלים לא ירדו. לא, לא, זה סימן העיקר שלי, אני לא יכולה להוריד אותם, זה יהיה מוזר אם כן. אוקיי, חברה, היום, פעליי של היום, שלום, שלום לכולם, אנחנו הולכים לדבר על החיבור של, אם אתם רוצים עצמאות כלכלית כל כך, ואנחנו נפגשים כל כך הרבה אנשים שאנחנו רואים את תקמייה שלהם לזה, אבל יש שם משהו שמסתתר, שלא מתחבר בסופו של דבר. את תקמייה, נכון, וזה אחד הדברים שהכי קריטים בכל דבר בחיים, זה יכולת קבלת החלטות. לא משנה מה אתם עושים, אני אפילו עם הילדה שלי, כאילו שיולת אותי מה ללבוש, אין, לא תקבלים ממני תשובה, את, את, את תלבשי, כי את צריכה לדעת לקבל החלטה, אני לא אתן לך את התשובה. אז זה דבר כל כך וזה נעשה מגיל צעיר, אבל רוני ואני רואים זה, כל הזמן פוגש אנשים מבוגרים, ואנשים, בכל טווח וקשת הגילאים, אנחנו רוצים לתת לזה את הדעת. כי אם אתם רוצים עצמאות כלכלית, אבל אתם לא יכולים לקבל החלטה, לא יעבוד. אבל לא זה יעבוד. גם נוגע להרבה מאוד תחומים. זה החלטה ל לעשות תוצאת קדימה במערכת יחסים עם בן או בת זור. זו החלטה לקנות בגדים, זו החלטה לקנות דירה, זו החלטה להפוך משקיעה, זו החלטה לעבור עבודה. כל החלטה, אנחנו רואים את ההבדל בין האנשים, ביכולת קבלת החלטות. ערב טוב, ואני, ועכשיו אנחנו נגיד לכם איך אנחנו, לדוגמה, מקבלים החלטה, והיה לנו לא מזמן החלטה, שקיבלנו על איזשהו בניין שקנינו, היינו כבר, חיפשנו, רוני ואני בשלי מכירים את השוק, המטווח התקשר זה אליי. זה לא חיפשנו, חיפשו לנו. חיפשו לנו. הם מודיח שרו שאצבו, לא, לא אנחנו, לא, אנחנו לא עלינו על מטוס. Uh, לפחות לא בתקופה הזו. Uh, המטווח התקשר אליי, יום שישי בערב, אני חושב, זה היה שש ורבע רוני, משהו כזה. ואמר לי, Adi, הנה נכס, זה המחיר, זה זה זה. ישרתי לרוני, אמרתי לו, זה המיקום, שהלכתי לך את המיקום, אמרתי לו, תקשר אליי דקות. וקיבלנו החלטה מאוד מהר, לקחנו אולי דקה וחצי, נכון? נכון, נכון. עכשיו אנחנו לא אומרים שאתם צריכים לעשות מה שאנחנו עושים, כי אנחנו כבר מכירים ויודעים ולומדים, אתה מכיר את זה שמישהו עכשיו שולח לך הודעה וזה גורם לי לחוסר קשר, כי הרטת עובד פה, אז אבל ככה אנחנו מצפים באמת מה משקיעים לאט לאט עם לקבל החלטות. באמת דרכים לקבל החלטה, אבל אחד מהם אם אתם למדתם כבר את השוק, וקיבלתם החלטה שאתם רוצים להיות בשוק הזה, הבנתם את זה, קיבלתם השקעה, למדתם את ההשקעה, הבנתם את המהות, יתרונות חסרונות, כמה זמן מהרגע הזה, רוני, צריך לקבל החלטה? תקעה אחת, אין שום דבר דקה. מעבר לזה, כי... כי ברגע שאנחנו מצליחים לפרוס בפני עצמנו את העובדות, לעשות את היתרונות חסרונות, פוזי זה יסתיים. צריך להסתכל על זה ולקבל החלטה. כל זמן שאנחנו דוחים את ההחלטה הזו, זה אומר שאנחנו מתחילים להכניס אלמנטים שהם לא רלוונטיים להשקעה, להחלטה עצמה. אנחנו מתחילים להכניס כל מיני חששות, כל רגש. מיני פחדים, כל מיני שמועות, להכניס רגש לא רלוונטי להשקעה, וככל שהזמן חולף, הסיכוי שאנחנו נתקדם עם ההשקעה הוא הולך לפחות. לפחות. נכון, אנחנו רואים זה, ככל שדוחים את היום הזה, כן, אני אשן על זה כמה לילות. כן, אבל למה נשן על זה? כי העובדות ש... לא ישתנו. לא. אתם יודעים את העובדות, מה ישתנה עכשיו... אתם יכולים לדקלה מתרונות וחסרונות של ההשקעה, אז חיכיתם עוד יומיים, שלושה, ארבע ימים, התחלתם לפתח פחדים, התחלתם להתייעץ עם אנשים שאין להם מושג בכלל, אין להם ניסיון, והם אומרו את דעתם, מה ייצא מזה? ערב טוב, אורי. בוא ניתן ככה, תראה, השריר הזה לא מפותח אצל המון אנשים, גם אצלך הוא לא היה מפותח, גם אצלך זמן לפתח את השריר הזה, כן, ורצוי להתמקד אבל ניתן, אה, שלבים כאלה שבהם נשקיע נמצא. אנחנו רואים כל מיני טייפים. הרגע, שאני אשלב, נשאר, אנחנו אני משהו. Ấy, יש הרבה אחרינו והם רוצים בשינוי, נכון. השלב הבא זה להחליט על השינוי ויש פה הבדל מאוד משמעותי לרצות זה עדיין לא לצאת מהאזור נוחות אבל להחליט ולעבור ולה... לשלב הזה של קבלת החלטה זה כבר שם אותנו במקום אחר אמת בסדר יא yeah, בוא נתחיל אז תראו יש את השלב הזה שאתם חוקרים את השוק לומדים את האשכנזים עזרים ובאלה מקצוא ואז המשקיע אנחנו רואים משקיעים ש פום מקבלים החלטה. כן כן זה אומר שברגע שהם עשו את זה באמת השرير מתחיל כבר להתפתח יש עדיין תקצ'ות זה בסדר הם תמיד קיימים והפחדים אבל הם מברות המסוכה זאת אומרת יש הצוקה שלהם להצליח לעשות שינוי ידגברה בעצם על הפחד הזה הפחד תמיד אני... קיים אני הייתי מגדיר את זה טיפה בצורה שונה, זאת אומרת, קודם כל לפני שהם קיבלו את ההחלטה עצמה, הם הפשילו לתהליך הזה, הם הגיעו פשלים לתהליך הזה, למדו את העובדות, ועל הנקודה הזו של החששות הם מדלגים באמצעות אנשי מקצוע, כי בסופו של דבר אי אפשר להצליח לבד, גם אנחנו <ח> אז <ח> הם לקחו את מה שהם הבינו מתייעצים עם אנשי שמבינים יותר, מנוסים יותר, מקבלים החלטה. ברגע שהם נכון. עשו את זה, זה ההתחלה. נכון. יש מצב נוסף שבאים, מתחילים להשקיע, אבל אה, אז יש את החילוקי דעות במדני זוג. ואיך שהוא שם, אנחנו לא מדברים ולא מכלילים, זה חלק ממה שאנחנו רואים. נוצר מצב של דומיננטי ופסיבי וזה החלק מי הדומיננטי מבין השניים זה שבעצם נכון. נותן תתון או זה שאתה יודע של... ורוצה להשקיע או זה שבעצם נותן חוסם, לזה שרוצה להשקיע שחוסם. או זה שיחסום כי לפעמים אנחנו רואים אנשים באים רוצים להשקיע הצד השני אומר טוב יאללה בוא נשמע אז בום מטיל את הוותו. צמיד הווטו, שם על היד, אין השקעה. זה לא רק בוא נשמע, הוא כל הפגישה מנסה להתקיל, באה בגישה של אנטי. <אף> <אף> <כבר> <אף> מוריד, מוריד, מוריד. יש כאלה שהולכים, רוצים להשקיע, כבר החליטו על הנכס, אז הם מספרים לחבר בין משפחה, לא מה, הוא לא מבין בכלל בהשקעות, מה עושב בחור שדואג למי שהוא אוהב? מייצר לו קטסטרופה. אני צריך לו פחדים, צריך ליצר פחדים, צריך להביא את כל משל הקטבות. משלמה יש קרובים, עושים קישומים עם הדברים שהם לא אני קרובים. היום צריכה להגיש לקרובים שלי את הדוח עורך <laughs> חשבון כדי שיהיו רגועים. <laughs> אני בסדר, <laughs> יש כאלה שעוד ממליצים לי לחזור לרנגן כדי לשמור על עבודה יציבה. <laughs> איך? יפה. יציב אגב, <laughs> אם יש לכם שאלות, תרגישו בנוח לשאול, אם לא, אני יכולה לדבר עד סוף הלייב. שלכם. עדיין, מה שאת צריכה להגיד להם, הדבר היחידי שיצאים ברנגן זה הקילה. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, גמרי. אתה יודע, לא משקרת ברנגן. המון רנגנאים עושים ניתוחים להקילה. מרימים משקלים כבדים, אתה יודע, זה כמו אולימפיאדה, אתה מרים משקל כבד. רק שאתה לא מקבל שום מדליה בשביל זה. הם קבלים חשיפה לקרינה. זהו, אולי צזנב, שלום נתי, ערב טוב, תודה רוני, הוא אמר שאתה חתיך נתי, אמר שאתה חתיך, נראה טוב היום, אם קרים ככה, הטייפ הבא, אפשר להגיד, או לא משנה איפה שאתם נמצאים קבלת החלטות, זה אתם מבינים את הצורך בשינוי אבל אין לכם בפועל את הכלים או את הבשלות לעבור זה זה בסה זה כן. אומר שלפני שאתם באים להשקיע, לפני שאתם מגיעים לשיחות ייעוץ ולפני שאתם בוחנים, אתם חייבים לעבוד על עצמכם שאתם באמת מסוגלים לעבור את התהליך הזה ופה אנחנו תמיד, על... אנחנו תמיד נדברים על התפתחות אישית זה חלק מהדברים פה שצריך לעבור צריך גם לדעת רוני לסמוך על בן אדם אם בן אדם הוא בן אדם אנטי, בן אדם שלא סומך אין יותר מדי מה לעשות עם זה, זה לא ישתנה. האמונה שלו בבני אדם אה... לא תשתנה, הוא... הוא תמיד יחפש את האוקץ. מחפש את החששות, הולך תמיד לשלילה, זה תמיד ישתלט לו על קבלת החלטות, ותמיד זה, זה החלטה לא לעשות. ואתה יודע עוד איזה טיפוסים יש? את הטיפוסים האלה שלדוגמה, אתה אוהב משהו, אתה רוצה אותו, אבל אתה מפחד שאתה מפסיד משהו טוב יותר. כן. אוקיי, זה מתחיל עם בני בנות זוג. כן. זאת so, אומרת, קשה להם אה, להתקדם עם בן או בת זוג אחת, הם תמיד אה, חוששים שהם מפספסים משהו לא, שהוא... הנה, טוב יותר. לא, הנה, אתה זוכר, זה כמו עם הנעליים שהיינו בחנות שבוע שעבר, שהלכנו לחנות אצלך. ואז אמרנו, כן. במקום אחר. <laughs> <נמצא נעליים. laughs> דבר, לא? יש לך עוד משהו להגיד על הנושא הזה של שריר קבלת ההחלטות? כן, עד בתור כן, אחת שמיתממת. אני קוראים לזה פרומון, נכון. את יודעת ששריר מתפתח כנגד התנגדות. נכון. אז צריך לאמץ את השריר הזה של כבלת ההחלטות ולהתמודד עם הקשיים שלנו, אחרת אם לא... אם לא נתגבר על זה, זה לא יכרה, זה לא יעבוד. אמת, אני תמיד שמה ז'קטים והכל כדי לא לחשוף את השרירים. אני צחקת. אוקיי, טוב, יאללה, בואו נתחיל עם השאלות, הערות, זה הזמן. ככה, מוטי אומר שואל, משאל ברשותכם, במידה במשקיע מבוגר, נניח כמו רוני או יותר אם יש מודל עסקי מעבר לצבירת תיק נכסים? אתה יכול להשקיע בשוק ההון, אבל ההכנסה פסיבית אתה רק באמצעות השקעה בנכסים מסוימים, בין אם זה נכסים דיגיטליים, בין אם זה שוק המניות, בין אם זה נדלן, זה האופציות הקיימות. אתה מכיר עוד אופציות רוני? אולי אני לא מכירה את כל האופציות. לא בדרך כלל זה או נדלן, כל אחד איפה שנוח לו, זה בסדר גם לעשות איזשהו פיזור ביניהם גם ככה רובנו חסופים לשוק ההון באמצעות קרנות הפנסיה אבל אני חושב שאנחנו מעדיפים את הנדלן, אנחנו רואים את זה בכל השנים האלה איך זה מגדר אותנו מפני העלייה, בעלויות המחייה. אני חושב שזה מכשיר נהדר, אבל לא חושב, שרוני, זה. בזמן האחרון, תקופה האחרונה, אנחנו רואים זליגה מאוד גדולה של כל אלה שמאמינים בשוק ההון, כבר פוזנים לשוק הנדבן. תראי, זה, אני חושב שזה בא ש... השוק, שוק ההון גבוה, אז יש כבר כאלה שחוששים להכיל איזה משבר של 20-30 אחוז ירידת מחירים, אני סתם זורק מחיר, אני לא... לא, למה אתה? אתה למה אתה? זה לפני שנתיים כמעט היה לנו? כן, בסדר, כבר. אז הם אומרים, אוקיי, רווחנו, אז רגע, בואו נתחיל לממש. יש אחרים שרואים מה בשוק הנדלן בארץ, אז הם אומרים, רגע, בואו נוציא נקנה דירה. והעכשיו מגיעו סר או סר ו מתחיל לדבר על עלות התמסר הישם מחמישה חוזים לשמונה חוזים מנסים להציר את ציודים של המשכים, אוקי אז יגרמו לעלייה של הסחורות. הם לא מקדילים את כמות הדירות. כן. אמת. אז אנחנו אתה רואה אנחנו זה בszura מסמך אחד בישיבה. אנחנו זה שפנ לשלוח מה שרובול. מה קלאסי? אה, אורי רושם יאמרו תשקיע ברית, אתה מתכוון לאנשים, כן? יש אנשים שיגידו להשקיע ברית mm. ומשקיעים ברית, אז זה עובד להם יפה, אבל הבעיה בהשקעה בקרן רית, זה הנכס לא שיח לך של דבר. אז אתה מפספס אני... אם אתה מוכר את גם של המחירים. אז the... אני אספר להורי, ב-2008 שהיו ה... הנפילות בבורסה ובכלל ב... בשוק הנדלן בעקבות המשבר של הסאב פריים הוא יכול לראות בוול סטריט שם הקרנות רית ירדו בממוצע בשבילות 60-70 אחוז זאת אומרת, רגע כבר זה יתנתק מהעניין של נדלן זה יתנהג כמו, כמו מנהיה, כמו נייר ערך אני פעם גם הייתי מושקע ברית, אני לא רואה בזה ביג דיל, והמינוף שם לא מינוף שלי, הוא מינוף של הקרן עצמה. כשאני קומן נכס באופן ישיר עם מינוף, זה כבר סיפור אחר. אמת. ככה, עידן רושם להחליט ולבצע. אמת ונכון, מי שעושה זה מרוויח. אין יותר מדי, יכול לתקבל את החלטות. טוב, יש לך זה. גם שרירים יש לך, וגם את השריר של היכולת קבלת החלטות, זכית? אה, ככה, בוא נראה את הירה הבאה, מוטי רושם, זה כמו עינוי סיני ורשש, שיפוצים ואוזניים, פלא שעזבת MRI, <laughs> זה הרעש המתואב הזה, אה, כן, זה גם קרינה, גם רעש, הכל ביחד, MRI זה באמת לא טענו, אני מסכימה איתך, אבל לפחות זה לא קרינה. אבל יציב, אבל יציב. <laughs> <laughs> אבל יציב, זה עבודה שהיא מאוד יציבה. עם פריצות דיסק כמובן, מלוות את זה. שמח אם תוכלו לפרט על היתרון מול רית, במיוחד, ונראה לי שעכשיו רוני ענה לזה, ככה בעקיפין, למרות שהשמנו לב ששאלת את זה, אני לא יודעת מאיפה שמעת, שקשה למנף נכסים, במלא מקומות בעולם. במדינת ישראל אולי קל לנו, כי אנחנו מקומיים, אז הנכס הראשון בהחלט קל לנו, קל מימון מהנכסים שלנו בארץ וכאן יש לנו 50 אחוז בעצם לקבל משקנתה של 50 אחוז אבל בחול גם יש תאופציות האלה נכון זה לא תהליך שהוא קל זה תהליך ארוך אבל זה שווה כל, כל דקה והשקעה ועינוי שמעבירים אותך נכון רוני? נכון גם uh, ההחזקה ישירה כולל מימון אפשר לנו לבצע תכנוני מס uh, זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות איתו עם הקרן ריד זה מבחינת uh, מערכת המיסוי זה ניאר ערך באמת שאלה הבא. יש אפשרות שתעשו וובינאר עם ברוקר אנגלי פחות אנחנו פחות עושים את הפלטפורמות האלה, מי שאנחנו מלווים אותו, אנחנו בכיף נותנים לו את החיבור ליועץ המשכנתות, והוא עובר את התהליך הזה. גם, אתה יודע, שאנחנו באמת מייעצים ונותנים איזושהי המלצה לאיש מקצוע, אז באמת אנחנו גם רוצים לדעת שהמשקיעים שלנו שעוברים איתו תהליך, מטופלים כמו שצריך והכל, אז אנחנו פחות עושים את של הוויבינאו ודברים כאלה. זה פחות משהו שרוני ואני רוצים לעשות. רוני, יש לך משהו להעושים? אני, כן, כי אני חושב שגם לטווח ארוך, יש הרבה שינויים. אז מה שרלוונטי להיום, מחר ומחותיים יכול להשתנות מבחינת התנאים והדרישות לקבלת משקנתאות. אז זה לא ייתן הרבה. להתעדכן, תמיד אפשר להתעדכן, יש הרבה מאוד יועצי משכנתאות. כמובן שאנחנו צריכים לשים את הדגש על שמתמחים במשקיעים זרים, כי זה די שונה, זה נישה שונה. אוקיי. ככה, רגע, דן רשם, שלוקחים משכנתא באנגלי מדובך על הליך ארוך ומסורבל, מסורבל וארוך. כן, לא נשקר, כי אתם משקיע זר ומה לעשות, צריך להוכיח כל מיני מקורות ולפעמים לתרגע מסמכים. כן, זה הוקח זמן, אבל מי שיש לו סבלנות, הגיע לארץ, למה שנקרא, אתה יודע, יהיה לו בסוף את הכסף בחשבון, ובאמת יסיים, זה עוד, עוד השקעות, אז שווה להמתין בסבלנות את הזמן הזה. <אח> זה... כן, אז כמו שציין, זה תהליך שיחסית למה שאנחנו מכירים בארץ, הוא מסורבל ואני חושב גם בהשוואה למקומים, למקומים אני מניח שהתהליך הזה הוא יותר פשוט, <אח> <אח> אבל זה בסדר, יש יועץ משכנתאות, יש אורך דין שעוזר, עוברים את זה. יש רוני ועדי. הרב... רביות אטרקטיבת כמו בארץ, בגדול זה סיים סיים, כי הרי פה בארץ אם אתה ממשקן נכס טכנית, אתה צריך, אתה יודע, המשקנת לכל מטרה עם רביות פחות אטרקטיבת, אז זה אותו דבר, יחסית זה לא רביות מפלצתיות כמו שרוני ואני מקבלים uh, מכל מיני גרומים uh, בארץ, <laughs> אבל לוקחים אותם בחום ובאהבה. Uh, דניאל, תודה על המחמאה. הוא רשם שאנחנו נפלאים. Uh, ככה, משה שואל, טוב. רגע, רגע, את, את, את, מה עדיף לקניה? דירה חדשה או דירה ישנה? Uh, שאלה מצוינת, תלוי איפה גם? תלוי בתקציב שעומד לרשותך? שאלה מאוד uh, כוללנית. זו שאלה מגתל. כוללנית. כן, אבל... אבל... Uh, אני אומרת שזה תלוי מאוד איפה אתה משקיע, אבל אם אנחנו נסתכל על השוק שאנחנו משקיעים בו, uh, אנחנו מעדיפים... חדש, אבל אפשר גם מיקס, זאת אומרת משהו שלא מזמן הצעה לשוק ואולי גם מוסכה. אבל שוב פעם, אני אני, אני, מוסיף. אם מדברים, רגע, אם מדברים על ארה״ב במקומות שהבנייה שם אמץ, אני לא הייתי נכנסת לשם. אני הייתי מוסיף, מוסיף על מה שאמרת, שגם אם מדובר במבנה שישן, אז... הייתי דואג לשפץ את הדירה ולשמור אותה מתוחזקת ברמה גבוהה. כמו שאנחנו, לדוגמה, עושים בישראל, כשקונים דירות בבניינים שהם ישנים. למה? <אני חושב>, אבל יש בניינים ממש יש איתרון לדירה, חדישה. יש, יש בניינים ריקובים, <עש> אז <עש> יש איזה פוטנציאל <עש> לטאמה בישראל, תלוי באיזה מיקומים, כן? תלוי באיזה מיקומים. אני זוכר לפני שנה בכתב שהוא ממליץ לקנות דירות בבניינים מתפרוירים בתל אביב. אז יש okay. לזה היגיון. יש לזה היגיון גם. אבל לא, אנחנו, רגע. רגע, אנחנו מדברים נקודה זו של משקיעים שקונים נכס מימון, אנחנו רוצים תזרים חודשי יציב כדי לשלם את עלויות המימון ואת יתר העלויות. אז אם יש לנו דייה שהיא במצב פיזי לא טוב, בנוסף לזה יש לנו עלויות מימון, אנחנו חשופים יותר לבלטאמים של תיקונים, במקביל לעלויות החודשיות של המימון של המשקנטה. אוקיי, okay. אני רושם, לא השתנו התנאים של המשקנטה באנגליה, כל מה משתנים, באמת, אנחנו כל מה מקבלים איזשהו התקון כזה או אחר, אז כל מה צריך להבין איפה זה עומד, ומאיזה סכום אפשר למשקן, עוד הפעם זה מאוד משתנה, עכשיו שינו את זה, זה ל-130, בפלטפורם זו סוימות אפשר פחות, אז זה, זה מאוד תלוי וזה מאוד דינמי דווקא בשווקים האלה. נתנל שונאל, כמה כסף צריך מינימום כדי לקנות דירה באנגליה? זה מתחיל ב-350, להגיד לך שאת הכל אתה צריך להביא כעון עצמי, לא, אבל זה גם מאוד תלוי במפה פיננסית שלך, מה הולך, Uh, במשק בית, כדי להמליץ לך עם... בדיוק אם אתה צריך מימון, כמה מימון, ואם בכלל. אז uh, זה מאוד תלוי ודינם עירוני, אם יש לך מה להגיד, בקשה, גם אתה, לא תענה יש גם uh, מתחת ל-350 אלף, אבל זה לא, זה לא נכסים שאנחנו היינו ממליצים עליהם, זה פחות אטרקטיבי למשקעים לדעתי. Okay. סבבה, רגע, נראה לי שמותי רשם, את השאלה אתה בשוק בנדלן. אז לדעתי ענינו לך שכאילו אני אחזור לשאלה שלך, אני אדביק אותה לנדלן, האם יש מודלים עסקי מעבר לצבירת תיק נחסים? אתה גם לקנות נחס אחד בודד? זה Uh, הכל הולך, כל עוד יש לך הפרסה פסיטית יש גם כאלה, אבל רוני, פר... אני, פחות אני, פחות, אני פחות אוהב נכס בודד ברגע שיש לך ב... נכס בודד בגיל מבוגר, שאתה נשען עליו למחיה, אז יש לך שתי בעיות בעיה ראשונה, אם הסוחר מתקשה לשלם או לא משלם, זה פגיעה רצינית בעיה נוספת, יש לך סוחר בנכס והוא בסדר והוא משלה ומחזיק הדירה בסדר גמור אין יותר מדי עלויות החזוקה והמחירים בשוק עולים אתה תחשוש להעלות לו את המחיר כי אתה לא רוצה להישאר עם הדירה ריקה זה, זה חלק מההכנסה החודשית המשמעותית שלך ואם הסוחר יצא אז אני מניח כדי להכניס סוחר כמה שיותר מהר אתה תתפשר במחיר אז אני פחות אוהב את הנכסים האלה שהם תופסים חלק גדול בהכנסה הכוללת uh, החודשית מסחירויות. אני מבין שזה מתחלק למספר הסורציים. אתה יודע מה זה בדיוק כן. היום, אוהב. איפה שאנחנו נמצאים עם כל הנושא הזה של שיש שני מסקורות, גבר ואישה, ואי אפשר להתבסס על שני, ואנחנו צריכים עוד הכנסות פסיביות. זה לא אותו עיקרון, אין שום הבדל. רק <עק עק עק> <בנכסים, עק> אני מביא. מוצחים ילדים, ילדים לנכס הראשי. דניאל אומר, את כמה מורכב קבוצת רכישה באנגליה? אני שואל אותך שאלה, דניאל, את כמה מורכב קבוצת רכישה במדינת ישראל? זה היא מורכב גם באנגליה, אני חושבת שיבת דיים. איפה יש קבוצות רכישה? אולי אתה מקוון לקרנות לא יודעת. אני לא שמעתי על אז אולי כדי שיבהיר את עצמו. חדד, Uh, אולי שבוע הבא תבוצת החדד, עידן רושם שהחגיגה נגמרה, אני חולקת עליך עידן שהמינופים והבנקים, uh, צריך לתת קצת לאוויר לצאת לא הכל שחור, uh, אני לא הייתי... Uh, לא, אבל המגבלות זה ו... יותר עדור לשוק עדור. בארץ, ואם סוגרים להם יותר את השוק בארץ, הם יסמכו לתת לרכישה בחול. Uh, חברה. 29 דקות, 46 שניות, אנחנו סיימנו את הלייב, תבואו שבוע הבא, תבואו בזמן, שעה שבע. רוני ואני אולי נפוך לעשות את הלייב הזה פעם בשבועיים, כי אנחנו לא יודעים עד כמה אתם באמת רוצים להגיע כל שבוע. וזהו, מה רוני? מה יש לך? משהו שמציק לי בעין, מה זה העודם על המקרופון? כן, הוא היה לי פעם אחת, אדום. נתקעה על המיקרופון, אי אפשר להוריד זה, ואני כזה, לפני הלייב ניסיתי לסובב את זה, ולא הצלחתי. שלא תקראי זה. אני עלולה, אם פעם הבא תראו שאני בלי הפופ הזה, תבינו שמה שאין, פה משהו. חבר'ה, נכון שהעצית של רוני הורס? גם נדעתי, חנה קנתה לו, אין כמו אישה. אין כמו אישה. רוני, שאל לנו... היא אמרה שאני קצת ירוק, קצת טבע. שיהיה לנו שבוע טוב, ואנחנו אומרים לכולכם שיהיה לכם שבוע מוצלח, אנרגטי, כיפי, כיף שאתם מצטרפים אלינו בלייב. שבוע של חלטות. שבוע של קבלת החלטות, החלטות, תחליטו סוף 네. סוף ותעשו. אז שיהיה לכולם המשך ערב נעים. ערב נעים, רוני, לילה, לילה טוב. לילה טוב. טוב.